Inžinier František Cimerman z občianského združenia Živica nám povie niečo o skúsenostiach z občianskou vedou na Slovensku a o ich projekte občianskej vedy Hura von s Plant.netom pre učiteľov a lektorov. Čo ma je František Cimermán, som z organizácie CEU Živica. Je to Centrum environmentálnej a etickej výchovy, v, ktorom, v ktorej sa venujeme vzdelávaniu, témam ako školstvo, environmentálne vzdelávanie, ekológia a spoločenské otázky. No a v rámci našich mnohostranných projektov máme rozbíjame projekt HuraVon s PlantNetom, ktorý je zameraný na podporu outdoorovej vyučby a využitia moderných technológií pri práci vlastne s mladéžou. Tak, ďakujem veľmi pekne. E, tak by som vám položila teda pár otázok ohľadom hlavne tej aplikácie, ktorá je veľmi zaujímavá, e, HuraVon s PlantNetom. A pre koho je primárne určená táto aplikácia? a ako sa s ňou pracuje. Hmm. Tato aplikácia je všestranne vytvorená pre všetkých uživateľov v rámci celého sveta a stiahnuť do telefónu si môže skutočne každý. Takisto skúmať biodiverzitu v rámci svojho okolia môže každý. V rámci projektu s planetom sme sa zamerali teda prioritne na stredné školy, pedagogov stredných škôl, s ktorými takto dlhodobejšie pracujeme na rozvoji tejto aplikácie. Uh -huh. A uh, určite na vývoji aplikácie bolo uh, veľa roboty. Uh, spolupracujete s niekým aj so zahraničnými, alebo uh, kde má pôvod táto aplikácia? Uh -huh. Samozrejme podnet na využívanie tejto aplikácie na výučbe prišiel z Francúzska. Uh -huh. Aplikáciu PlantNet vyvinuli francúzskí botanici, ktorí si dali za uľahčiť verejnosti možnosť identifikovať rastliny v teréne, vo svojom okolí, kde koľvek ich to zaujíma. No a naša spolupráca vznikla asi takým spôsobom, že francúzsky, francúzsky vedci vymysleli túto aplikáciu a systém, akým spôsobom dokáže identifikovať rastliny v teréne. My sme zase ponúkli tú možnosť, že my vieme, ako túto aplikáciu preniesť do procesu vyučovania, ako do tohto, k tejto aplikácii vlastne alebo, alebo ako, ako do práce s túto aplikáciou zapojiť školy a, a takýmto spôsobom vlastne túto aplikáciu ďalej šíriť a som dívať, a ešte väčšie množstvo dát. Uh -huh. a, a ono v podstate je o aplikáciu, ale súčasne aj online kurs. Ako to môžeme chápať, ten online kurs, čo ponúka uh -huh. a tiež pre koho je určený? Uh -huh. Online kurz vychádza z projektu Horávon s Planetom, kde sme vlastne počas jedného roka sa venovali 20 škôl, ktoré sa do tohto projektu zapojili. tieto školy mapovali biodiverzitu v rámci rôznych oblastí Slovenska, bolo to najmä v chránených územiach alebo v povodiach našich najväčších riek, kde vlastne testovali, zbierali, zbierali rôzne dáta. No a na základe toho výstupu a výsledkov, ktoré máme, sa my teraz vlastne snažíme poskytnúť taký praktický online kurs pre všetkých, ktorí by chceli na, toto, na tento spôsob vyučby nadviazať a využívať túto aplikáciu vo výučbe, alebo teda pri elektorovaní a podobných tajm. Ako som, sme sa už dozvedeli, teda aplikácia ponúka údaje, dáta, ktoré zbierate a nejakým spôsobom aj asi vyhodnocujete. Sú z toho už nejaké výstupy alebo všetko je to v štádiu? Mm -hmm. Mm -hmm. V rámci projektu vlastne sledujeme tri rôzne druhy výstupov. Takým prvým výstupom sú dáta, ktoré vedia zužitkovať francúzské vývojary tejto aplikácie. Čiže je to záznam rôznych druhov v daných lokalitách, a teda, alebo napríklad nejaké pokrytie v rámci našej krajiny. To je taká taký prvý set tých dát, ktoré, ktoré sa zbierajú. Z našej strany, teda našej organizácie, ide hlavne o to, akým spôsobom sa dá táto aplikácia preniesť do vyučby, akým spôsobom vplýva na študentov, na učiteľov, ako sa dá prakticky využiť. No a spolupracujeme tiež so štátnou ochranou prírody, ktorá, ktorá nám vlastne vytýčila nejaké lokality a ich úloha už bude v krátkej dobe vlastne vyhodnotiť, aký prínos sú mali vlastne študentské výskumy v teréne. Uh -huh. A čo sa týka dát na vedecké účely, či sú tie výstupy potom použité aj na publikovanie do budúcna? Um že dá sa nejaká publikácia z toho vytvoriť, že či to má dosah aj na uh, študentov a vedcov. Áno, uh, určite. Uh, nám sa vlastne tý, uh, pomocou tejto aplikácie podarilo napádať napríklad rôzne lokality s výskytom invazných rastín alebo chránených druhov, čiže dá sa to využiť všestranne. Uh, momentálne pracujeme aj na tom, uh, na publikácii, ktorá, uh, alebo na teda druhom diele. Dieli online kurzu, ktorý, ktorý učiteľom vysvetlí, ako môžu aplikáciu PlantNet využiť na rôznych predmetoch. Mm -hmm. je, teda, je, to, je to aplikácia, ktorá nie je primárne zameraná napríklad iba že na botanické predmety, alebo na prírodo, prí, prírodovedné oblasti, ale dá sa využiť všestranené v rôznych oblastiach. Mm -hmm. to, je, to je veľmi veľký prínos pre vedu a vzdelávanie určite. A ešte by ma zaujímalo e, tento kurz, konkrétny e, Huravon s PlantNetom, e, má nejaké časové okrieštenie, čiže aj harmonogram, čiže má nejaké časti a v akom sú teraz štádiu vývoja teraz? Hmm. Tak uh, celkovo projekt trval počas obdobia jedného roka, kedy školské týmy pracovali v teréne na výskume. Uh, dokonca boli v teréne aj počas zimného obdobia, kedy napríklad napríklad drevinky, ktoré sa s touto aplikáciou uh, dajú učiť. Uh, potom vlastne po tomto celom roku, keď už máme nejaké konkrétne výstupy, tak my sme schopní spracovať online kurz, ktorý vedia potom následne využiť aj ďalší záujemcovia uh -huh. o to, ako, ako, ako, ako s touto aplikáciou pracovať. Uh -huh. uh, takže ku kurzu by sme mali asi toľkoto a ešte by ma zaujímalo, čo sa týka samotného projektu. Uh, čo, ako sa vlastne tvoril projekt, kde vznikla myšlienka a rovnako akým spôsobom je projekt financovaný? Uh -huh. Tak pôvodná myšlienka vznikla už pred 4 rokmi, uh, kedy nás vlastne oslovila činnosť francúzskych vedcov na rozvoj tejto aplikácie. Uh, v nadväznosti na to sme vytvorili projekt Tajný život mesta, uh, ktorý monitoroval biodiverzitu v mestách, porovnávali napríklad s biodiverzitou na vidieku a, a podobne. No a, a s týmto cieľom sme nadviazali aj v rámci projektu Horávom s Planetom. Uh -huh. partnerom projektu je fond SK NIK, ktorý ho vlastne podporil uh -huh. formou grantu. Uh -huh. Čiže ste museli požiadať uh, o grant, čiže napísať uh, požiadavku a uh, po schválení vám teda no. budú pridelené finančné prostriedky. Uh -huh. uh -huh. uh pri vývoji tej aplikácie, alebo teda keď ste spolupracovali s organizáciou z Francúzska, boli nejaké prekážky z ich strany, alebo ten priebeh bol nejak bezproblémový? Um, myslím, že priebeh je veľmi príjemný, spoluprácia je veľmi príjemná. Rozumieme si a vzájomne sa doplňame, Ako som spomínal predtým, tak francúzsky vedci vymysleli túto aplikáciu, nevedeli, ako ju ale zužitkovať v edukačnej praxi. My sme im zase ponúkli túto možnosť, že to, že to Sprostredkujeme školám a oni na základe toho získajú vlastne užitočné dáta, ktoré vedia ďalej spracovať. Uh -huh. Ešte by ma zaujímalo, či má využitie tohto projektu, aj keď nie je úplne na konci, aj praktické, teda no, praktické využitie určite, ale či je nejaká odozva už zo strany tých lektorov, učiteľov, žiakov, ohlasy na uh -huh. tento projekt a aplikáciu? Ono to vlastne sa o sebe začalo už pri forme registrácia do tohto projektu, pretože sa nám hlásilo veľké množstvo škôl, stredných škôl so záujmom o audórove vzdelávanie mm -hmm. s použitím digitálnych technológií. Takže začalo to už na začiatku. Ten ohlas bol zatiaľ veľmi pozitívny. Trošku samozrejme ten proces výskumu narošili protipandemické opatrenia a obmedzenia tým, že boli zatvorené stredné školy a podobne počas posledného roka. Ale čo sa týka spätnej väzby, tak študenti aj, aj učiteľe nám referujú posilnenie tímových vzťahov, rozvoj rozličných soft skills od kritického myslenia, cez buranie uh, jazykových bariér a podobne. Uh, takže ako tá spätná väzba je momentálne viac menej len pozitívna. Mm -hmm. Jediné, čo, čo nás obmedzovalo, boli tie protipandemické opatrenia. A vlastne z tých 20 škôl sa... Práve preto jednej škole nepodarilo ukončiť, pretože mala iné priority ako tento projekt, ale inak. Mm -hmm. to... Čiže na základe týchto informácií usudzujem, že projekt bude mať aj pokračovanie a že teda bude sa ďalej rozvíjať aj táto platforma teda a vízia. Ako vidíte víziu do budúcnosti? Mm -hmm. V projekte by sme radi pokračovali, o používanie aplikácie je veľký záujem. Samozrejme, momentálne ide iba o ročný projekt, čiže... Ak nás partner bude podporiť aj naďalej, tak viem si predstaviť, že budeme pokračovať dlhodobo v tomto projekte. Uh, vy máte určite teda skúsenosti s podávaním týchto projektov a teda aj s občianskou vedou. A čo by ste teda poradili ľuďom, ktorí by chceli požiadať alebo teda robiť na občianskej vede uh -huh. a pustiť sa do podobných uh, projektov, čo by ste im uh, odkázali respektíve dali nejakú radu? Lebo... Hmm. Jasné. A z tejto strany by som určite ľuďom odporúčil sieťovať sa, nesieťovať sa iba na, medzi, na národnej úrovni, ale skúsiť to aj na medzinárodnej úrovni, prepájať sa s organizáciami, ktoré majú podobnú myšlienku alebo sledujú nejakú, nejakú myšlienku, ktorá, ktorá vás oslovuje a nadväzovať v rámci toho spoluprácu. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Františkovi Cimermanovi za rozhovor o občianskej vede.